Kutsu leipurin tusinaa. Ja nyt varovasti. Otan teet. Ja tuon. Oh, ja nää nyt noita. Ja tuon tietenkin. Joo, joo, hei. Joo! oh jee yeah! Ja kaikki nää! Tää on hyvä.